ها نحن في سنة جديدة كل سنة وأنتم سالمين وبالنسبة لي سنة جديدة عبارة عن فرص جديدة إمكانيات جديدة لتطوير مشاريعي وفي هذا الفيديو سأطلعكم على خمس عوامل مهمة تساعدكم لتخططوا سنة مثمرة وناجحة سنة 2018 كانت من أفضل السنين بالنسبة لي خلال سنة 2018 نجحت في تطوير مشاريعي وتحقيق غالبية أهدافي التي خططت لها مثل إعلان قناة يوتيوب ناجحة والتعرف على أكبر عدد من الأشخاص ومساعدتهم إعلان موقع الأكاديمية لتعليم التجارة الإلكترونية وأيضا تطوير المتاجر الخاصة بي وفريقي أيضا هذه المشاريع تتطلب الكثير من الجهد والوقت ولكن بواسطة تنظيم برنامج عمل مرتب استطعت إنجاز 80% مما خططته وأنا راضي من النتائج الحمد لله هذه هي العوامل التي أتبعها عندما أبدأ بالتخطيط لسنة جديدة عندما ابدأ في تخطيط السنة الجديدة اكرس لذلك يوم كامل انا وطاقم عملي وعادة نخططها خارج المكتب غالبا في الطبيعة او في مكاتب خارجية هذا سيخلق نوع من الجو الابداعي ويساعدنا للتفكير بمواضيع خارج الصندوق اوت اوف ذا بوكس العامل الثاني هو تحديد اهدافك ولكن بالمعقول الاحظ الكثير من الاشخاص تحدد اهداف فوق طاقتها وخلال السنة يبدل الكثير من الطاقة لتحقيق هذه الأهداف بالرغم أنهم يعرفون أو على أل من الصعب تحقيق هذه الأهداف وبالتالي مع نهاية السنة سيشعروا بالإحباط لعدم تحقيق أهدافهم كل شخص يعرف ما هي قدراته خططوا بالمعقول التحسين يأتي على مراحل وليس فجأة أو خلال سنة واحدة العمل الثالث هو تحديد أهدافك للسنة الجديدة عند بدء التخطيط وتحديد أهدافك لا تحدد أهداف عامة عليكم أن تكونوا دقيقين أكثر هذا سيسهل عليكم لتحقيق المهمة أهداف عامة سيكون من الصعب تحقيقها يمكنكم تحليل الأهداف العامة لأهداف ثانوية وبدء إنجاز هدف هدف تدريجيا رابعا عليكم الاطلاع على الماضي وتحديد الأولويات وما أعني بذلك أنه عليكم مراجعة السنة الماضية ورؤية ما هو ناجح لكم وتحسينه أكثر أنا شخصيا أعمل بمجال التجارة الإلكترونية أطلع على جميع المنتجات الأكثر مبيعا في متاجره وأبدأ أخطط كيف يمكن أن أحسن هذه الصفحات أو المنتجات أكثر لتنتج لي أكثر مبيعات ومن ثم أكثر أرباح ومن ثم أطلع على ما لا ينجح وأحاول تحسينها أو أوقفها وفي المرحلة الأخيرة أبدأوا بالإطلاع ما علي بدء إنجازه من مشاريع جديدة يجب أن يكون لديكم أولويات ابدأوا بما هو ناجح وحسنوه ومن ثم انتقلوا لما هو غير ناجح وحسنوه أو تخلصوا منه ومن ثم ابدأوا بالمشاريع الجديدة أتمنى أن تكون لكم السنة مثمرة وناجحة وأن تحققوا جميع أهدافكم لسنة 2019 وسؤالي لهذا الفيديو هو كيف أنتم تخططوا السنة؟ هل لديكم نصائح أخرى؟ اكتبوا أجوبتكم بالتعليقات وأخيرا لا تنسوا الاشتراك بقناة الأكاديمية والضغط لايك إذا أحببتم الفيديو سأراكم في فيديو آخر